Se strânge la bul pentru ministrul OVA, cei 60 de kilometri de autostrad prom sublinierei, în pericol, dacă nu se încheie lucrurile la timp, ne mutme pe subliniere antier. Lucrurile pentru finalizarea intrării în bucure sub liniere, timp. Zona Petricani, autostrzii bucure subliniere tiploie subliniere ti ar trebui încheiate până începe anul subliniere colar 2018 la 2019, iar dacă nu vor fi gata la timp, ne mutme pe subliniere antier, a declarat miercuri ministrul transporturilor, Lucia Nova. Dacă acest subliniere ti greci ne. Ne. actor sa, constructorul desemnat împreună cu Euroconstructra din 98 se continue execuția, nu vor încheia lucrurile la timp, ne mutme pe subliniere antier. Tronsonul acela ar trebui să fie gata până la începutul anului subliniere colar, a declarat Lucia Nova, într-o emisiune la Antena 3. Lucrările la acest tronson, între o seaua Petrican sub rei Centura Capitalei, erau programate să fie gata în 2015, dar contractul a fost reziliat. Noul contract a fost semnat în februarie 2016 cu asocierea Secea -Tursa, Grecia. În liniere ISC Euro Constructra din 98 SRL, România. Statul va peleti aproape 130 de milioane de lei ferete via, iar lucrurile trebuie finalizate, potrivit contractului, până în august 2018. Lucianova a mai precizat ce acest tronson se încadrează în cei 60 de kilometri de autostrad despre care spusese recent ce vor fi daci cu siguranță când folosim în 2018. De asemenea, tronsonul respectiv este vizat să fie luat în compania antrepriza statului, în cazul în care lucrurile vor întârzia. Cu această întreprindere avem în proiect să finalizme două lucruri, centura succevei sublinierei, dacă întârzie tronsonul de la Petrican Autostrâzii bucure subliniere, tiplo, e subliniere ti subliniere a spus ministrul transporturilor. Este tot este cu atât mai tensionat cu cât premierul Viorica Dăncilă l-a dat recent sub un Ultimatum cu privire la respectarea termenelor de finalizare a marilor proiecte din infrastructură. Am avut mai multe întâlniri cu Ministrul Transporturilor. Vrem să vedem un plan cum pe 10 la 11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmărite, cu persoanele care se răspund de fiecare etapă în parte, cu o evaluare a noastră, din două în două săptămâni, astfel încât atunci când venim în faca opiniei publice tot ceea ce promitem să fie studiul transformat în realitate. Fiecare persoană care este responsabil de un anumit termen va trebui să le respecte. Nu va exista niciun fel de credibilitate acordat pentru o întârziere a unui termen decât dacă vor fi lucruri obiective, sublinierei care au intervenit pe parcurs, legate de aceea perioadă. Dar fiecare va trebui să se încadreze în acel termen, pe fiecare etapă pe care sublinierea i-a propus-o în planul lui. Inclusiv ministrul, a precizat Dencil în cadrul unei emisiuni la România TV.